co ti líbí tě, si hod taková. Mm -hmm. Ráno vklouzneš do šatu, už zabýváš se modu, Zasměješ se na tátu a pro radost si ódou. Vedu si tě, Vyšně, jako pav. Já jsem tvůj dvorní fotograf. Mm. Na to, že jen příletá, tak dost mi zabrat dáváš. Já ti co ply zapletám, ty si mě omotáváš. Mali nový na mý tváři ledy lámou. Své hlavá a už stejná s tvojí mámou. Odygárcem jdeme do parku. S těším svět, když usneš v kočárku. Hmm. Pořád nevím, Zda-li si má výhra v loterii, nebo jestli nestvobnu se ze tvých a lotrý, když máš den v se vyrojí, Umíš pohled, co mě odzbrojí, doj dojmešně, to když si jen tak spíváš. Jak máma jsem tam falešně, to stejně krásná býváš. Malinový kusy na mý tváři ledy lámou. svého a užvaně vaněná stejná s tvojí mámou. Maly nový pusy, na mý tváři ledy lámou. Celavá a užvaněná, stejná s tvojí mámou. Já tě mám to týmko ráda. 蹲